اقول ليش حبي ها حياتو. اكو ناس شو مضغوطه هواي يعني شنو السبب؟ ميتين من الحرة اويني يا حياته هلا وقلبه شنو الضغط هذا الهواي هواي؟ حبيبي نعم مضغوطين من عندنا ما حرة وهيكي عليا بعد وفايتين عليا كلمة جد جد جد ويلعن ابن وهب